Egyszer jó, egyszer rossz, egyszer fájdalmat okoz. Van, hogy jár, plusz egy gond, meg eloldani valahol Egyszer jó, jó Egyszer nem, nem, nem Egyszer implementál, és minden gondom elszáll És majd a színpad és a stúdió lesz réel a munkám Yeah Egyszer sok millió törezs A feblód a peste Elpakolok hogy reggel és este Mert már mennyi lehet, -e, sosem elég Bárhova mehetek, nem olyan jó bárkibe vagyok, nem olyan, mint régen Minek a lóvé, -ja magam vagyok Egyszer jó, egyszer rossz Egyszer fájdalmat okoz Van, hogy jár, rosszik gond, meg eloldal Egyszer fejdalmat okoz Van, hogy jár plusz egy gond Meg eloldani valahogy Egyszer jó Jó Egyszer nem Nem Nem Kevés lesz idő és kevés a pénz és túl sok Okadályt elénk, de maradj józza marad maradj még Figyelj a, lattod, a jég, ha nem figyelsz Kisebeltek a fosztogatók Kiasználták, hogy álmodozunk tudták Meglátták a lepnyomomont Megtanultál a leckét Megtanultál, hogy meddig nem légy hey, hey, hey. Egyszer jó, egyszer húz egyszer, egyszer fájdalmat okoz Van, Egyszer rózsz, egyszer fejdalmat Van, hogy jár, plusz egy gomb,